Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen ovat tärkeitä kansalaistaitoja myös lapsilla ja nuorilla. Miten voin sisällyttää tarvittavien taitojen edistämisen kasvatukseen ja opetukseen? Miten voin antaa riittävät evät? Tarkastellaanpa asiaa lähemmin. Media- ja teknologiaympäristöt ovat osa taaperoidenkin elämää. Digitaalisia taitoja voi tukea jo varhaiskasvatuksessa, tutustumalla arjen teknologiaan ja eläytymällä leikin ja oman ilmaisun keinoin median tarinoihin. Esiopetuksessa lapsilla on aktiivinen rooli median ja teknologian käyttäjinä. Digitaalisia sisältöjä ja ympäristöjä voi hyödyntää lasten kanssa asioiden tutkimiseen ja oivaltamiseen sekä luovaan ilmaisuun. Alakoulussa lasten mediamaisema laajenee entisestään. Eri oppiaineiden parissa harjoitellaan toimimista digitaalisissa mediaympäristöissä. Oppilaiden kanssa opetellaan taitoja tulkita ja tuottaa mediaa sekä opitaan hyödyntämään ohjelmointia itseilmaisussa ja luovassa tuottamisessa. Yläkoulussa nuoren oma ääni ja ilmaisu vahvistuvat. Nuoret tarvitsevat valmiuksia toimia yhä itsenäisemmin ohjelmoiduissa mediaympäristöissä. Uudet lukutaidot kehittämisohjelman tavoitteena on antaa eväät, joiden avulla niin oppilaat kuin opettajatkin ottavat haltuun maailman digitaalisine mahdollisuuksineen. Opetussuunnitelmasta löytyvät osa-alueet on koottu kätevästi osaamisen kuvauksiin ja oppaisiin. Uusien lukutaitojen oppiminen ja opettaminen on innostava seikkailu. Tutustu reittioppaaseen osoitteessa uudetlukutaidot.fi.